Hai dan Assalamualaikum semua, saya Ika dari Zolis Malaysia. Ramai peminat Zolis yang menginginkan gaya shawl yang boleh digayakan untuk ke majlis-majlis ataupun event yang mereka hadiri. Untuk tampil berbeza, anda boleh gayakan shawl ini dengan aksesori-aksesori aksesori tambahan seperti necklace, earring dan juga head chain seperti ini. Gaya ini amat sesuai untuk anda yang inginkan something new and fresh. Today I'm wearing Lux and Lovely baju kromodern dan juga Zehna chiffon curve shawl yang boleh anda dapat di www.zealous.com Mari kita mulakan. Tutorial pada kali ini memerlukan 5 pin sahaja. Pertama sekali, letakkan selendang di atas kepala anda dan pastikan satu sisi lebih pendek dan satu sisi lagi lebih panjang. Kemudian, ambil sisi yang lebih pendek dan pinkan di sisi kepala anda seperti ini. Juga boleh pinkan di sisi kepala anda ini untuk tampak lebih kemas. Kemudian anda boleh ambil head chain ke kemarin anda dan peraikan di kepala anda seperti ini. Kemudian ambil sisi selendang yang lebih panjang dan bawakan ke belakang kepala anda dan pinkan. boleh kemaskan bahagian depan kudung anda seperti ini anda juga boleh kemaskan selendang anda dengan pinkan di bahu anda sudah selesai today i'm wearing lux and lovely baju kuro modern dengan zehna chiffon kerosha Jangan lupa untuk lawati www.zolis.com Dan jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah Dan klik butang subscribe sekarang juga Untuk lebih banyak tutorial-tutorial pada masa akan datang Dan jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan Untuk edisi terbaru Hijab Friday